Prázdně nekončí a přírodní areál Slezské plovárny pozvolna uzavírá letní režim a chystá se na provoz podzimních a také zimních měsících. Léto v areálu sleská plovárna na břehu Orlice bylo ve znamení aktivního sportovního vyžití, ale také odpočinku na pláži u řeky. Provozovatelé připravili pro návštěvníky řadu novinek. My se snažíme tak jako loni i letos vlastně rozvíje ten areál v takovém tom přírodním skandinávském stylu. Teď nové altány jsme přidávali na léto, které vlastně můžou sloužit buď jako odpočinková místnost, zázemí pro teď třeba příměstské tábory, anebo teď nově, letos jsme spustili altány Orlice, které nabízí ubytování, wellness, a odpočinek v přírodě i pro hosty, ať už víkend nebo i celý týden. Návštěvníci mohli přes léto využít i půjčovnu pedalboardů, vodní kola nebo vodní park. Od poloviny září budou moci návštěvníci opět využít unikátní saunu na vodě ve finském stylu. V zimních měsících pak pobytu nebo relaxaci samozřejmě i altány. Rozvoj na sleské plovárně je znatelný a pokračovat bude i v následujícím období. Stejně jako jsme teď rozšířili sociální zázemí, tak dál budeme rozšířovat i to zázemí wellness, dá se říct. a bude, Je v plánu nová, taková ještě větší sauna, zase s výhledem na řeku, budeme i šatny rozšiřovat. Obyvatele východočeské metropole také zajímá, jaký osud čeká historické dřevěné kabinky na břehu Orlice. Ten styl, v kterém jsou ty kabinky, tak my se na to snažíme navázat a propojit teda i to skandinávské, protože to hodně evokuje třeba to Finsko, protože já jsem strávila spoustu času, tak jako i ta inspirace pochází z Finska, tak my navazujeme na ty kabinky, co tu už jsou a chtěli bychom tady zachovat. Areál sleská plovárna je svým přírodním charakterem předurčen pro sportovní a rekreační aktivity, k nímž byl také zhruba od roku 1928 jako obecní plovárna a později jako loděnice vodních slalomářů využíván. Provozovatelé chtějí areál i nadále udržovat a rozvíjet v maximálním souladu s přírodou.